Aarhusianerne elsker Marcelles-skovene. Det ca. 13 kvadratkilometer store sammenhængende skovområde syd for Aarhus er blandt de mest besøgte skove i Danmark. Og indbyggerne i Smiles by kender selvfølgelig også det fine royale sommerhus i den nordlige del af skovene, Marcellesborg Slot. Små tusinde af byens unge går til dagligt på Marcellesborg Gymnasium og er måske cyklet dertil via Marseilles Boulevard. Hvor man i øvrigt kan få en marcelis-pizza. Men hvem i alverden er denne marcelis, der har lagt navn til det hele? Svaret bringer os tilbage til 1600-tallets Holland, hvor en stenrig familie af købmænd og våbenhandlere blev stærkt involveret i Danmarks mange krige mod Sverige. 1659 kulminerede den anden krig mod den svenske konge Karl Gustav med stormen på København. Volden omkring København modstod de svenske soldaters angreb. Danskerne vandt slaget, men tabte krigen. Ved fredsafslutningen i maj 1660 var landet ødelagt og dybt forgældet efter i overviser at have fået våbenleverancer, kreditter og lån til svenske krigene fra blandt andet store udenlandske handelshuse. Den danske krones største kreditor hed Marcellis. Gabriel Marcellis, Og Marcelslægten kom i følgende år til at spille en stor rolle. Ikke mindst i området omkring Aarhus. Der skete nemlig det, at kongen Frederik 3. blev nødt til at holde Brandudsald af kronens besiddelser for at dække statens enorme gæld. Og da marcelslæggen var gået hen og blev den danske stats største kreditor, betød det, at Gabriel Marcellis og hans sønner og andre slægtninge i løbet af nogle år blev de største jordbesiddere i Danmark. marcelis familiens betydning er allermest tydelig i Aarhus, hvor den i løbet af en årrække kom til at eje fem store herregårde syd og vest for byen. Konstantinsborg her bag mig er i dag privat hjem for ejeren af bedstællerkoncernen Anders Holg Poulsen. Men herregården er oprindeligt opkaldt efter Gabriel Marcellis yngste søn Konstantin. Midt under sin adelige dannelsesrejse til Venedig i 1667 blev han pludselig kaldt hjem til Danmark for at indtage rollen som baron og adelig godsejer. Udover herregården her, ejede han også en anden herregård tættere på Aarhus. Den fik navnet Marcellisborg. Konstantins bror Vilhelm Marcellis Gyllenkrone, var også blevet reddet ud af sin italienske dannelsesrejse og sendt til Aarhus. Også han fik titlen af baron, og ansvaret for tre herregårde syd for byen, der nu blev navngivet Mosgård, Vilhelmsborg og Østergård. Der samlede jordbesiddelser var efter nutidens forhold enorme. Konstantin Marcelis bosatte sig på Konstantinsborg, der ejede al jorden omkring Overslev Ingsø, det vil sige landsbyerne Koldt, Ormslev, Harlev og Brabrand. Men han ejede også Marcelisborg tættere inde ved Aarhus, som havde endnu mere jord, og så ejede landsbyerne, der lå i et tæt bælte omkring Aarhus. Det er landsbyer, som vi i dag kender som forsteder, fra Viby og Holme i syd, til Hasle, Skyby, Vejlby og Lisbjerg i nord. Den ældste Wilhelm Vilhelm bosatte sig på Vilhandsborg, og med jorden fra herregårdene Mosgård og Østergård, ejede baron Vilhelm Marcelles krone et gigantisk område med jorder, festegård og skove fra Tranbjerg i nord, tidset i vest til Tulstrup og Malling i syd. De to hollandske brødre og baroner var således i løbet af 1670'erne og 80'erne blevet den nye adels vigtigste repræsentanter i Aarhus og omegn. Vi står her foran Marcels monumentet i Aarhus Domkirke som Sofie Elisabeth Caricius i midten. I 1702 fik indrettet som gravmonument for sig selv og sin to ægte mand, Konstantin Marcellis til højre, og baron Peter Rødsten til venstre. Marcelliskapellet er det største af sin slags i Danmark. Det er barok for fuld udblæsning, og man kan se det som de nyriges trang til at omgive sig med pomp og pragt. Mændene er gengivet i romersk imperatordragt, og på siderne har vi de romerske gudinder for visdom og klogskab. Vi har Marcellis-slægtens våbenskjold, og begge mænd har ridderhjelm med fødderne, der skal vise, at de er ægte, adelige. Uanset våbenskjold og adelstitler, så indhenter døden os alle, og i både Konstantin og Vilhelms tilfælde løb manden med len hurtigt. Men i modsætning til sin bror efterlod Vilhelm sig arvinger, der fortsatte som baronerne gylden krone gennem hele 1700-tallet. Det var et herskabsliv af den helt overdåede slags, hvor baronerne i kraft af deres privilegier og kontakter til kongen stod højt hævet over både bønderne og borgerne inde i Aarhus. Marceleslækkens historie kulminerede med Christian Frederik Gyldenkrone, der efter en karriere som diplomat i Europa, vendte hjem til Danmark med oplysningstidens tanker og planer. Ja, faktisk havde han været allieret med selveste struelse, hvis indflydelse på Christian 7. som bekendt kostede ham hovedet. Gyldenkrone derimod fik snudt sig ud af den historie og koncentrerede sig resten af livet om at gøre Mosgård til et mønstereksempel på den oplyste godsejer. Gennem 20 år var Mosgaard hans laboratorium for at reformere godstriften. Længe før de store landbrugreformer, der bl.a. afskaffede stavnsbåndet, begyndte Gylden Krone selv at give sine festebønder bedre vilkår. Han foreså, at når bønderne fik en større del af udbyttet til sig selv, ville de blive mere produktive og kunne på længere sigt give en større leje til godsejeren. Det var ganske fremsynet. Christian Frederik Gyldenkrone lavede også en fuldstændig ny indretning af godses egne marker, så man kan følge på den opmåling af hele godset, som han foretog i 1783. Han eksperimenterede blandt andet med nye afgrøder og udplantning af træsorter i skovene. Oplysningstidens idéer skulle naturligvis modsvares af en arkitektur, der viste, at man var med på noderne. Juvelen i kronen var den nye hovedbygning. Den blev selvfølgelig bygget i den mest moderne europæiske arkitektur for tiden, hvor man gik væk fra den trefløjede model, men til gengæld fik de her buede og lave sidefløje. Fra altanen på Tagetagen var der morgensol og udsigt over parken. Parken er ja, derover selvfølgelig indrettet efter den allernyeste europæiske mode, Den andet med en såkaldt engelsk romantisk have, den første af sin slags i Jylland. Jo Christian Frederik Gyldenkrone var med på noderne hele vejen rundt. Gyldenkrone havde altså opnået at vise frem som reformator og oplyst godsejer. Men det havde været dyrt. Selvom det var opgangstider for Danmark, var godserne Mosgård og Vilhelmsborg dybt forgældet, da sønnen overtog driften. Og det gik fra slemt til værre, da de økonomiske kriser væltede ned over Danmark efter nederlaget i Napoleonskrigene. Frederik Julius Gyllen krone måtte give tabt og sælge mosgård på tvangsaktion i 1822. Endnu en herregård gik ud af slægten ejer. gyldenkrone slægten måtte rykke tilbage til Vilhandsborg sydvest for Mosgård. Her fik man opført en ny hovedbygning, der undnægteligt var noget mere beskeden. Der dag er ejet af Aarhus Kommune, der udlader de fredede bygninger og arealer til det Nationale Hestesportscenter. Og sådan er det faktisk gået i de fleste af Marcelis herregårde. Først var det Marcellisborg, der blev opkøbt af Aarhus Kommune allerede i 1896. Selve herregården blev revet ned, men markjordene blev brugt til udbygningen af Frederiksberg og til det rekreative område, vi nu kalder Kongelunden med varne. Friheden. Stadion. Travbane. Cykelbane. Ja, så en zoologisk have kan de ældste huske. Et større område blev givet til kongefamilien, der her opførte Marcellisborg som deres sommerbolig. Længere mod syd kom turen til Mosgård i 1960, der blev omdannet til museum og universitet for fagene arkeologi og antropologi. Godseskove og, og kyster blev ikke udstykket i små parceller til villa-kvarterer, men tværtimod opretholdt samlet i den oprindelige herregårdshelighed. Og i dag kan vi konstatere, at havde det ikke været for den hollandske Marseilles slægt, så ville skov og land omkring Aarhus utvivlsomt have set anderledes ud. Ja, Aarhusianerne havde måske slet ikke haft deres store, elskede skov syd for byen.